ويصيح هذا شلون صار؟ يقول لك والله يا عمي بيت ما عندنا، بيت ما عندك؟ انت بليدي وين قاعد؟ انت مو بالعراق هذا بالخير؟ شلون بيت ما عندك؟ والله بيت ما عندي، بيت ما عندك هذا العراق اللي اللي يحرق اللي يحرق ابو من 9 الى 10 مليار فلوس فلوس يحرقها 10 عشر مليارات 10 مليار بصغاز هواء مليار بالسنه يحرق هواء هواء عشره مليار يحرقها ليش ماكو زلم لماذا يقول لان الغاز ما هذا حتى يريد له تنفيس يقول الحرقه بالهواء ما عندنا حد ما عندنا زلم لحد كلياتكم خالي وفلوسكم انت تسوون قال يعني والله ما عندنا ننتظر الرحمة من الارجنتين ساعه يقطعوها وساعه وطوها والغاز ما حرقة وقنينة الغاز ب 8000، هذا ابو 8000 يحرقه، الحكومة تحرقه، ها وقع عمي جاي اليوم تحرض على الحكومة أنت، وقت ليش ما الحكومة تبيع لكم الغاز وتحرق الغاز بلاش، ها هو ها. شي نعم هو، لعد الدين شو تريده؟ الدين شنو أضرب ركعة وأمشي؟ لو أحرقه هلك لو أطلع ال... أطلع الباطل الذي أنت عليه ليش لا يوجد شركة تجيبه وتطون هالغاز كرامية بدل ما تحرق للهواء طيل العالم مجاناً خير على الله خير على الله تطيح لحل الله بس هاي من يسويها لأن الخير أطلب الخير من بطون شبعت ثم جاعت لا تطلب الخير من بطون جاعت ثم شبعت لأن الخير قد فيها شح سلام الله عليك يا أمير المؤمنين على ابن النبي طالب كنت دقيقا في معرفه كنت خريتا في معرفه الرجال بطون جوعانه وهسه شبعت تريد من خير ما يقدر ما يقدر هذا مو ابن الخير هذا ابن الفقر هذا عايش بالفقر هذا الوقود بدل ما الان توزعون وقود بنصف القيمه خير الله ليش هيك تفويلة السيارة عمي هجمان بيت والله هجمان بيت ليش يجي هذا خير الله الغاز عمي يكسر الظهر مهارة طبيعيه بالعر شيل حطيها لهلها لهل الناس لهلها ابناء البلد بس وين وين